Kaupunkiverastastoiminta siis lähti liikkeelle siitä, että tämä oli ihan helsinkiläisten toive. Eli 2013 pidettiin sellaisia osallistavan budjetoinnin työpajoja, missä Helsinkiläisistä kysyttiin, että mihin he haluaa käyttää 100 000 euroa keskustakirjaston rahaa. Ja me saatiin sitten, että tavallaan sen toimeksiannon kaupunkilaisilta, että yksi näistä asioista, mihin käyttää rahaa 20 000, oli sitten tämä kaupunkiverastas Ja se oli ensimmäinen makerspace, mitä Helsingin kaupunkikirjastolla on ollut. Ja me oltiin silloin Lasipalatsilla. Siellä oli sellainen mediakirjasto nimeltä Kohtaamispaikka. Eli me ruvettiin rakentamaan sitä siihen sen mediakirjaston tavallaan päälle. Eli mistään niistä palveluista ei luovuttu, vaan otettiin sitten Makerspace-palveluja siihen lisäksi. Ja me avattiin 2013 lokakuussa. Sitten kehitettiin pikkuhiljaa. Me kuunneltiin koko ajan toiveita, että minkälaista laitteistoa pitäisi olla, mitä asiakkaat toivo siltä palveluilta. Meillä ei tarvitse kenenkään tulla ihmettelemään sitä, että, että ahaa, täällä on 3D-tulosti, mutta mitenhän tätä käytetään? Se meidän juttu on nimenomaan se, että ihan kaikki näihin laitteisiin, mitä meillä täällä on, saa koko ajan apua. Eli täällä on aina henkilökuntaa resurssoitu ihan sitä varten, että he auttavat ihmisiä. Oli se ompelukone, oli se rintanappikone, oli se 3D-tulosti, niin kaikki niihin saa apua. Niin se palvelu, se totta kai pyörii nyt jo hyvin, mutta ilman muuta mitä kysytymäksi se palvelu tulee, niin sitä enemmän me tarvitaan osaavaa henkilökuntaa. Kyllä aika monet kirjastot aloitteli. Pakko sanoa, että me oltiin niitä Ekoja, jossa se oli ihan ensimmäinen, joka aloitti tämän toiminnan. Ja itse asiassa me ollaankin tehty tosi paljon myös sellaista niin tavallaan kirjastojen sisäistä koulutusta, että meillä käy ihmiset benchmarkkaamassa ja katsomassa, miten palvelu toimii. Espoossa löytyy myös paja-nimellä, Isosta Omenasta löytyy hieno hyvin varustettu Paja, Sellosta löytyy. Ja ilmeisesti Turussa nyt ainakin aloitellaan 3D-tulostusta. Mä en, en kyllä suoraan sanoen tiedä, että olisi ihan niin sellaista, että löytyisi näin tavallaan kattavassa paketissa laitteet ja palvelu. Ei tänne on helppo tulla. Ja esim. Kirjastothan oli ensimmäisiä paikkoja, missä oli nettiyhteys. Kun ihmisille ei ollut kaikille vielä himassa koneita, millä päästä nettiin sähköpostiin, niin kirjastot tarjosivat ne. Joten on ihan järkevää, että me tarjotaan myös niin 3D-tulostuksen tapainen asia. Kaikilla ei suinkaan ole 3D-tulostinta kotona eikä välttämättä tarvikaan olla. Niin on järkevää ja ekologista, että ne on täällä yhteisessä käytössä. Ei ole järkevää, että kaikki omistaa näitä laitteita kotonansa, on järkevää jakaa ne, ja toiseksi myös kaikilla kirjastoilla alkaa olla nyt se tilanne, että vaikka me ollaan suosittuja paikkoja edelleen, käynnit kasvaa, lainaus vähenee. Esimerkiksi musiikin lainaus menee alaspäin, koska on Spotify ja muuta, kirjojen lainaus on edelleen meidän hittituote, mutta kyllä meidän täytyy keksiä myös tai muita asioita, mitä me voidaan jakaa. Eikä mä näe siinä mitään eroa, että hakeeko ihminen sen tarvitsemansa tiedon tai huvin, että onko se kirjankaisija välissä vai onko se sitten joku, minkä hän tulee tekemään. Mun mielestä sille ei ole mitään erityistä painoarvoeroa. No, me haluttiin just tällainen palvelu, missä kaikki voi, vois jakaa sitten ne omat tuotoksensa, mitä he ovat tehneet kaupunkiverstaalla. Ja sitten on tavallaan reseptikirja, mikä löytyisi kaupunkiversta.fi-sivuilta. Ja panostettiin siihen aika paljon, että tällainen tehtäisiin. Meillä oli myös semmoinen kuvaus, Oltiin hankittu niin kun kevyt sitä kuvaamista varten ja kaikki oli sille näin, näin tämä hoituu. Aina ongelma vaan se, että kukaan ihminen ei todellakaan halua jakaa mitään kirjaston tarjoamalla alustalla. No, meillä on poiketen aika monista kirjaston makerspaces, mitä mä tiedän, niin meillä on todella tarvelähtöistä se tekeminen. Eli ihmiset ei niinkään tule enää ihmettelemään, että ahaa, täällä on laite, joka tuuttaa muovia. Silloin kun me huomattiin se ensimmäinen 3D-tulosti, niin silloin ehkä oli enemmänkin niin. Mutta tosi nopeasti sitten se odotus siitä, mikä sen tuloksen niin kuin, tasoon nousi. Eli ihmiset haluaa, että se muovinkappale näyttää siltä, mitä, mitä he tarvitsevat johonkin. Eli ihmiset tekevät varausia, erilaisia pieniä prototyyppejä. 3 d tulostimella, on prototyyppejä. Tarraleikkurilta tehdään esimerkiksi ikkunateippauksia erilaisia, jos vaan haluaa tehdä joku teepaidan itselle tai lahjaksi. Siis ihan semmoista peruskäyttöasiaa. Meillä oli silloin, kun oltiin lasipalat sellaisen Trash Lab-nimisen porukan kanssa kiinteä yhteistyötä. He kävivät meillä korjaamassa niitä ihmisten esineitä kerran kuussa. Mutta oli oli tämmöinen vapaaehtoispohjalla pyörivä porukka ja sitten heillä oli tavallaan se, oma agenda oli enemmänkin se, että he olisi toivonut tekevänsä sellaista, että ihmiset tuo jonkun laitteen, josta sitten niin muunnetaan jonkinlainen toinen laite, eli se oli vähän semmoista pendausta niin enemmän. Mutta se sitten meni siihen, että ihmiset toi tehosekoittimia ja niin kuin oli sille, että korjaa ilmaiseksi, niin se sitten se sit luovuttiin siitä toiminnasta, vaikka se oli totta kai meidän asiakkaille kauhean mukava yhteistyökuvio. Digitaalisia työ merkitsee meille juurikin myös tätä, että mahdollistaa se, että ihmiset pystyy tekemään sellaisilla laitteilla, joihin ihmisillä ei ole varaa eikä ole järkeäkään hankkia kotiin. Ja opastetusti, nimenomaan, koska meillä on ihan hyvä laitekavalkaadi nyt. Meiltä löytyy se 3D-tulostimia, vinylileikkureita grafiikkatyöpistettä, niin ne kaikki laitteet on täysin merkityksettömiä, jos ei olisi sitä tärkeintä, eli sitä henkilökuntaa, joka auttaa siinä niiden käytössä. Et sä teet siinä laitteella mitään, jos et sä tiedä, miten sitä käytetään. Niin se, että me autetaan ihmisiä siinä tulemaan tutuus laitteiden kanssa näyttämään, mitä kaikki niillä voi tehdä. Ja sitten loppujen lopuksi se pallo onkin sitten käyttäjillä, ja se on niinku ihan loputon se mielipuvituksen ja se mahdollisuus, mitä ihmiset keksii. Viisi tai vuotta tästä eteenpäin on kyllä aika jännä kuvitella, jos ajattelet, että vuotta sitten, Meillä nyt on, niin Silloin 3D-tulostus alkoi olla silleen tosi hot potato ja nyt se alkaa olla vähän siis semmoiset, todella monet ainakin suunnilleen tietää, mistä on kyse. Äh, luulen, että 3D-tulostuksessa laitteiden taso tulee muuttumaan, se tulee paranemaan ja todennäköisesti noi materiaalit, mitä siinä pystyy käyttämään, niin ne tulee myös tulemaan olemaan vaihtelevampia. Nyt me käytään tuommoista biohajoavaa PLA-muovia, joka on siis maissiproteiinista tehty kompostoituva muovi, niin varmasti tulee erilaisia materiaaleja, mitä siihen voi käyttää. Sitten tiedä, että menisikö niin kuin... Että ehkä tulee enemmän sellaisia hybridejä tämmöistä niin kuin digitaalisen käsityön ja perinteisen käsityön välillä. Mä luulen, että ihmiset keksivät erilaisia keinoja yhdistellä ja käyttää niin kuin molempia tapoja. Mä luulen, mutta en mä tiedä, sen saa nähdä sitten, mitä 50 vuotta päästä tapahtuu.